يا ما تجي مذهب نين برجعن، اللي رجس بونكردماي كي قرنق أمارجيه بيا بكم بتابتي كان كا لقى ما أبيسين بس كنابة إنسان تعصب بيع تعصب لكاتك خلقانك وبزنائه جلزانا كلا بياه وجوروا إمام كان زاني ب إمام ينزل زاني ك إمام بهم علم نالين إمام ولكو علماني بيان الله إمام وبنجكاني جزتوني بجمري زور كمان هو علمي بيبوتر إمام أو شوار مسبب إمام زاني بيش من شرعي وبيش من دروسه كسي بخير بلا الشافعيين بلا المالكين بلا أبو حنيفان بعكسي هو ينقل النابت بلام شي إنسان لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه قصة من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يكون من إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا عرض الحائط قسم خلاف اقسم فيغمر به عليه الصلاه والسلام بدن بقي ديوارا اذا صح الحديث فهو مذهب اقسم كان لا تاخذوا بقولي ولا بقول سفيان وخذ من حيث اخذوا اقسم من سفيان وربيقرك آن ليان وربيقرك كتاب السنه ام اصل اصل زورق اما هر بس بو شافعينيه بو البانيشه بو بنبازيشه بو عثيمينيشه كسي تعصبي بو نبي هرشي او عالموهتي او جواري اقري كون يا اكيه هرشي شيخ اه اه امامي الشافعي رحمه الله بفرمي ورية اه قصي لا ناده خلقه هواي هرشي هم الباني بالله يقصي ورية قصي لا ناده أما همان دمار قيري و همان تعصب و همان يا اكا همان درجي از صالح صالح خلق لي اعل دارك يتوك نابش نزيكي امشتانك الكويت بويا ابي انسان اغيل درغخان الشيطان لو شويه نو ني بويكه هستي پناكه او خويني